Hej, jeg hedder Victor, og jeg studerer tysk, sprog, litteratur og kultur på Aarhus Universitet. Da jeg valgte uddannelse, synes jeg, det var rigtig svært, fordi der var så mange spændende at imellem. Men jeg fik et godt råd fra min kæreste, som var med at bekræfte mig i mit oprindelige studievalg, som var dramaturgi, og det vil jeg gerne give videre her. Prøv at tage ned på det lokale bibliotek, og låne nogle bøger fra det eller de fagområder, du kunne overveje at studere. Hvis du har lyst til at aktivt bruge din fritid på at samle bogen op og læse i den, og blive ved med at læse i den, kunne måske godt være et tegn på, at, det var en, at du er på rette vej. Hvis ikke, kan det godt være, at det måske ikke er den helt rette vej for dig. Hvis du skriver til mig som en del af spørgen AU'er, kan du fx spørge mig om mine uddannelsesovervejelser, om overgangen fra gymnasiet til universitetet, om studieteknik, hvis du fx er svært ved at koncentrere dig, og om forventninger til studiet og studielivet. Jeg glæder mig til at høre fra dig.